Com afegeixo i configuro una URL? El recurs URL et permet proporcionar un enllaç web com a recurs docent. Es pot enllaçar a qualsevol cosa que estigui disponible lliurement en línia, com ara documents o imatges. La URL no ha de ser la pàgina principal d'un llou web, sinó que podeu adreçar als alumnes a aquell apartat concret que voleu que consultin copiant i enganxant l'adreça URL a l'apartat corresponent. Per afegir una URL a la teva aula virtual, cal que t'adrecis amb la dicció activada a la secció on vols afegir l'activitat i fes clic sobre la icona Afegeix una activitat o un recurs. Al selector d'activitats selecciona l'opció URL i Afegeix. Ara pots editar els paràmetres generals, com el nom i la descripció del fitxer, la qual podem decidir si es mostra o no a la pàgina principal de l'aula virtual sota el títol, i enganxar l'adreça URL a l'apartat URL extern. Un aspecte a considerar és que podem decidir si volem que aquesta URL carregui a la mateixa plana web on estem treballant, s'incrusti a la nostra aula virtual o s'obri en una finestra nova. Nosaltres aconseguem que s'obri en una finestra nova sempre que es tracti d'un contingut web o un document extern. D'aquesta manera, evitem tancar la finestra del campus virtual. Per fer-ho, adreça't a l'apartat Aparença i escoll l'opció Finestra nova. Desa els canvis i continua. Automàticament, apareix el recurs URL a la nostra aula virtual amb el nom que li has donat.